Hej Svendborg! Jeg hedder Thomas Vand, og jeg er instruktør på Argumenter mod kvinder, som har reframieret her i Svendborg i den her uge. Det handler jo om alt det, som om ligestilling, kønskampen, feminisme set i et sådan historisk perspektiv, og bogen er, er, hvad hedder det, oplysende, og også faktisk ret absurd sjov. Og hvis man skal lave sådan noget til teater, så må man jo tage et valg om hvordan, og vi tænkte, at vi kan ikke lave det som sådan en, en skoleteam eller en historieteam, vi er nødt til at lave det som teaterteater. Så det er blevet en faktisk, synes jeg, øh, skidesjov forestilling.